آپ نے پیری مریدی شروع کی تو وہ پیر اصل کے پیر تھے جس کو رہبر کہا جاتا ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیر ہوتے ہیں جو رب تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں وہ والے کیا ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مریدین آ رہے ہیں آپ کو ملتے ہیں ادھر سے نظرانہ ملتا ہے ادھر سے دے دیتے ہیں ادھر سے کسی مرید نے کوئی امیر تھا انہوں نے ادھر سے پیسے دیے ادھر غریب مریدین بیٹھے ہوئے تھے ان میں تقسیم کر دیتے تو زیادہ تر جو ہے بیبیاں جو ہے یہ اس بات کو برداشت نہیں کرتی تو آپ کی بیوی بھی بول پڑی آپ کی بیگم کہنے لگے حضرت صاحب بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ربطلا کے راستے میں خرچ کرتے گئے لیکن ہم بھی آپ کے بچے ہیں آپ کی بیوی ہوں میں آپ کے بچے بھی ہیں ہمارا بھی آپ کے اوپر کچھ حق ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم نئے کپڑے پہنیں ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم ہر روز تازی, تازی سالن کھائیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم گھی میں چوپڑی روٹیاں کھائیں لیکن آپ نے عجیب سا سسٹم چلا رکھا ہے ادھر سے ملتا ہے ادھر سے آپ دے دیتے ہیں ہمارا سوچتا ہی نہیں ہے تو آپ مہربانی کریں یہ چھوڑیں سارا کام جائیں اللہ اللہ کریں یہ جائیں جا کے مزدوری کریں کما کے لے آئیں خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں ہم سے نہیں یہ برداشت ہوتا کہ ہم لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھتے رہیں یا دروازے کی طرف دیکھتے رہیں کوئی آئے گا دے گا تو ہم کھائیں گے مہربانی کریں آپ فارغ وقت میں اللہ اللہ کر لیا کریں ابھی جائیں کچھ کما کے ہمیں کھلائیں ہم آپ کی ذمہ داری ہے وہ جو اکل مند انسان ہوتا ہے نا وہ بیویوں سے متھا نہیں لگاتا کہتا ٹھیک ہے لگانا بھی نہیں چاہیے پر یہ بھی ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ عورت کے ساتھ کبھی متھا نہیں لگانا مان لو اس کی بات ہے اگر غلط بھی ہے چپ کر کے سن کے سائڈ پہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ رب العزت نے عورت کو ناقص العقل پیدا فرمایا ہے لڑائی جگڑے کہاں سے بڑھتے ہیں جب ہم عورت کے ساتھ چکری لگاتے ہیں جب ہم اس کے جواب دینے لگ جاتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ متھا لگاتے ہیں پھر لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں تو خیر آپ کی بیوی نے کہا جی جائیں کما کے آئیں تو آپ نے بولا ٹھیک ہے جی میں ہو یاد تیری اور گوشۂ تنہائی ہو اللہ والے تو پہلے یہی چاہتے ہیں کہ حضرت جی کوئی علیحدہ جگہ ہو کونا ہو وہاں پر بیٹھ کر ہم ربطالیٰ کا ذکر کریں کوئی بولنے والا نہ ہو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو ان کو موقع مل گیا آپ نے مسلح اٹھایا تسبیح اٹھائی وضو کا ایک برتن اٹھایا اور چل دیا جناب جنگل کا روکی کیا سارا دن جہاں پر بیٹھے رہے وضو کیا تسبیح پکڑی نماز پڑھتے رہے اور سارا دن اللہ اللہ اللہ ذکر کرتے رہے سارا دن رات کو گھر واپس آئے تو بیگم صاحبہ انتظار میں تھی کہ جیسے ہماری بھی ہوتی ہیں کما کے جائیں گے گھر وہ پوچھیں گے ہاں جی کتنا کما کے لائے کیا لے کے آئے ہیں وہ جی جی جی جی جی جی جی جی بھی انتظار میں تھی جی, جی بتائیں کیا مال لے مال کے آئے ہیں تو وہ جو اللہ والے تھے وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے کیا بتاؤں آپ کو جس کا میں نے آج کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے سارا دن میں نے کام کیا ہے لیکن مزدوری مانگنے کا دل نہیں کیا اور کریم ہی بڑا ہے تو آپ کی بیگم جو تھی وہ کہنے لگی یہ کیسا کریم ہے کیسا مزدوری کروا لی اور پیسے نہیں دیے اچھا کل ایسا کریے گا کہ آپ نہ پہلے جا کے مزدوری مانگیے گا پھر کام کیجیے گا کہا چلو ٹھیک ہے جی آج کا دن تو گزر گیا کل کی کل دیکھیں گے اگلا دن آیا آپ پھر وہی روٹین جنگل میں گئے سارا دن اللہ اللہ کرتے رہے نماز پڑھی گھر کو آ گئے بیگم نے پوچھا جی حضرت آج کچھ ملا کہنے لگے کہ نہیں مالک بڑا غریب ہے مانگنے کا دل نہیں کرتا کیا کروں کیسے مانگوں تو آپ کی جو بیگم تھی وہ کہنے لگی کل سے اس مالک کے پاس نہ جانا اللہ اکبر کل سے اس مالک کے پاس نہ جانا کسی اور مالک کے پاس جانا جو پہلے مزدوری دے بعد میں کام کروں وہ ان کے لیے تو یہ بات چھوٹی سی تھی لیکن وہ جو اللہ والے تھے ان کے دل کو چیرتی ہوئی بات نکل گئی باری تعالیٰ آج میں نے کیا سن لیا کہ باری تعالیٰ تیرا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جائیں جو تیرے در سے یار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے باری تعالیٰ آج میں نے کیا سن لیا کہ مجھے یہ تالا ملا کہ میں تیرا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جاؤں کوئی اور خدا ڈھونڈوں میں بھاری تعالیٰ میں نے کیا سن لیا ساری رات روتے رہے اگلا دن ہوا پھر مزدوری پہ سارا دن اللہ اللہ کا رہے وہی مشکلہ واپس آئے اب سوچ میں پڑ گئے کہ لیں گے یار دو دن تو میں نے اپنی بیگم کو ٹال دیا آج کیا بہانہ لگاؤں گا آج تو بہانہ بھی کوئی نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نہ باہر بیٹھ گئے دروازے پہ دستک نہیں دی اندر نہیں گئے باہر بیٹھ گئے تو رات کا پچھلا پہر۔ وقت گزر گیا اب اس کو لگا نا کہ آپ میری بیگم سو گئی ہوگی تو آپ نے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھولا اور اندر جانے لگے تو کیا دیکھا کہ بیگم بڑی خوش ہے نیا سوٹ پہنا ہوا ہے اور خوشبو لگائی ہوئی ہے اور بڑی خوش ہے تو آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ جب دروازہ اندر گزرے تو آپ نے پوچھا کہ بیگم آپ نے آج نہیں پوچھو گی کچھ لائے ہو کہ نہیں کہنے لگے کہ نہیں آج نہیں پوچھوں گی آپ کہتے تھے نا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے وہ واقعی بڑا کریم ہے آپ کہتے تھے نا مالک بڑا کریم ہے واقعی بہت بڑا کریم گئے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ آپ تو پہلے کہتے تھے اس مالک کو چھوڑ دیں تو وہ کہنے لگے کہ میں क्या بتاؤں آپ کو آج جب آپ مزدوری کرنے گئے تھے نا تو آپ کے مالک کے بندے آئے تھے جن کا آپ کام کرتے ہیں کے بندے تھے اور انہوں نے اشیاء ضروریہ کی جتنا بھی چیزیں تھی جتنا بھی ضرورت ہوتی ہیں ایک بندے کو وہ ساری کی ساری دے کر گئے اور نئے کپڑے بھی دے کر گئے اور آپ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھی آگے چلیں آپ کو ابھی اور بھی کچھ دکھانا ہے آپ نے کمرے کا دروازہ کھولا دیکھا کہ سارا کمرہ بھرا پڑا ہے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہی باقی تو بڑے بڑھے حیران ہوئے رونے لگے کہ رب تعالی نے کیا کرم فرمایا ہے تو پھر آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ کے مالک کے بندے آئے تھے یہ سامان چھوڑ کر گئے ہیں اور ایک پیغام بھی دے کر گئے ہیں وہ پوچھنے لگے بھائی وہ پیغام کیا تھا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ کے مالک کے بندے آئے یہ سامان چھوڑ کر گئے اور پیغام دے کر گئے کہ اپنے شوہر کو کہنا آپ کے مالک نے یہ پیغام بھیجا ہے تو میرے